Azərbaycanda əlilliyin təyinatı prosesindəki problemlər növbəti dəfə nazir səviyyəsində tənqid olunub. Bu dəfə də tənqid yeni Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirindən gəlib. Belə ki, Nazir Sahil Babayev Nazirlik yanında Dövlət TV Sosial Ekspertiziya və Reabilitasiya Xidmətində müsahibə keçirib bildirib ki, əlləlik təyinatının həyata keçirilməsində mövcud olan vəziyyət yanaşı bəxş hesab etmək olmaz. Əlləliyin qiymətləndirilməsi prosesi tam qanunvericilik çərçivəsində icra olunmalıdır. Kimincə bu qanunla əlləlik qrupu almağa hüququ çatır. Onların bu hüququn süründürməcəklə yol verilmədən, onlarda narazılıq yaratmadan təyin edilməlidir. Digər tərəfdən əlləlik olmayan şəxslərə bilərəkdən əsaslı şəkildə əlillik qrupu təyin edilməsi hallarına da yol verilməməlidir. Belə hallara yol verən əməkdaşların aşağı edilərək heç bir güzək dolunmadan səh şəkildə cəzarlandırılacağını qeyd edən Sahil Babaev diqqətə çatdırıb ki, müminlikdə saxta əlillik təyinatlarına yol verilməsi və əlilliyin təyin olunmasında süründürməçilik hallarının qarşısının alınması üçün sistemli tədbirlər görüləcək. Artıq Nazirlikdə müvafiq işçi qrupu yaradılıb. Həmin işçi qrupu Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq işçi qrupu ilə bircə müəyyən bir dövr üzrə əlilik təyinatı ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu araşdırmaların nəticələrinə uyğun ciddi tədbirlər görüləcək. Sahil Babayev həmçinin də diqqətə çatdırıb ki, əlillərin reabilitasiya səviyyəsi demək olar ki, sıfıra inib. Nazir həmçinin deyib ki, bölgələr üzrə əlilliyin tam fərqli artım tempi ilə bağlı araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın bir sıra bölgələrində Əlilliyin səviyyəsi ölkə üzrə orta göstəricisindən xeyli yüksəkdədir. Bu məsələni hesablama palatası da qaldıraraq ona aydınlıq gətirilməsi üçün xüsusi araşdırmanın aparılmasını gələtdiyini bəyan edib. Onu da qeyd edək ki, Əlilliyin təyinatı ilə yanaşı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində korrupsiya imkanlarının böyük olduğu ikinci sahə, Pensiya sistemidir. Səlim Müslümovun həyata keçirdiyi islahatlar dövlət sosial müdafiə fondunda da korrupsiya və rüşvətin ən az olduğu kimi qalmasına xidmət edib elə hesablama palatasının apardığı çoxsaylı yoxlamaların nəticələri də göstərir ki, pensiya sistemindəki köklü problemlər davam etməkdədir. Ölmüş şəxslərin adına pensiya yazılması, bir nəfərin bir neçə yerdən pensiya alması kimi faktlar hesablama palatasını aşağı edə bildiklərdir. Pensiya təyinatı pensiyaların hesablanması sahəsində vəziyyət daha da kəskindir. Cüman olunur ki, palatanın hazırda fondda davam edən yoxlamaların nəticəsində daha böyük qanunsuzluqlar aşağılanacaq. Ekspertlər hesab edir ki, saxta əlillik, ha bilə haqqı çatan adamlara rüşvət vermədikləri üçün sənət təqdim olunmaması eyni zamanda pensiya təminatındakı korrupsiyayla əlaqədar ciddi araşdırmalar gedir. Bu prosesin sonunda yüksək vəzifəli şəxslərin həbsinin qaçılmaz olduğu da bildirilməkdədir.